שלום חברים יקרים, אני איתמר ובסרטון נלמד כיצד סוגרים תיק בתקשורת. אז בואו ניכנס לכרטיס התיק ונתחיל לעבוד. אז בחזרה לכרטיס התיק ניכנס לפעולות סגירה תיק. יעלו לנו מספר uh, התראות. ההתראה הראשונה אומרת שקיימים דברים פתוחים בכרטיס התיק. תעברו בבקשה להתראה, אנחנו כרגע נאשר אותה. ההתראה השנייה אומרת שקיימת יתרת חוף בתיק כמו שאתם רואים כאן, בשדה יתרת חוב, גם אותה אנחנו נאשר, והאם ברצונך לסגור את התיק, נאשר את ההתראה הזו, ונצטרך לבחור סיבת סגירה, אני אבחר תשלום פרטי, בנימוקים אני אקליד בוצע תשלום במשרדי אורחי הדין, נאשר, ואנחנו נשלים האם לשנות את סטטוס התיק, מדובר פה על הסטטוס תיק הפנימי, כמו שאני מראה לכם כרגע, כמובן האשר, ונוכל לבחור סיבת סגירה, אני אבחר את הסיבה, תשלום חוב. למי שאין סיבות סגירה במערכת שלו, צריך להגדיר אותם בהגדרות מערכת, ולבסוף עלינו לאשר, בחזרה לכרטיס עתיק נראה כמובן שסטטוס עתיק סגור, סיבת הסגירה, מוצגת כמו שבחרנו, תשלום חוב, ובחזרה לחוצץ פעולות, אנחנו רואים את שלנו. כל מה שנותר לנו לעשות, זה כמובן לשדר את הפעולה בתקשורת. אז חברים, נתראה בסרטון הבא.